Загиблий військовослужбовець Рашат Оруджев підписав контрактну службу у 2011 році. Був учасником АТО ООС, розповідає батько загиблого Алігулу Оруджев. І Завайск прийшов, коли було захоплено, коли коридор відкривали, і були два брата не спецнази тут, а на розвідки. Потім він, в мені мала була пізнацтво, і воно було ще сильніше, каже, мені треба більше страху. Пришел так, не знаю. Дуже хотел воевать, хотел побачить перемогу, очень сильно хотел. У них были планы богаты. Он погиб за Бахчевщину, он захисник свою родину. Он не один, он его родной брат, син сейчас действующей в армии. И десятка азербайджанцев, которые являются гражданами Украины, воюют там на горячих точках. І дуже багато наші відповідальники зараз там займаються волонтерством. 20 жовтня у віці 33 років Рашату Руджев загинув в Херсонській області. Попрощатися із Рашадом прийшли побратими, які були знайомі із загиблим 5 місяців. Коли ми познайомилися, це був такий момент, я до нього чорний брат, а він, думаю, білий брат. Але жодної, і, до речі, він же. <жечний>. Він не, не обід, нічого. Взагалі, взагалі. Він азербайджанець по крові, а я полукров кармінин. Жодного питання. Жодного. Ми такі друзі там стали. Та, які там національні питання, які там язикові питання, мовні питання. Побратим, згадує історію із чотирилапим улюбленцем військових. У нас є собака малійного, собака, яка працює. Розміновує, шукає. І вона жила моя койка, і собака, і він. І одного ранку вона зжерла його наплічник, рюкзак. Ну, кажу, куплю тобі новий. Ні, каже, не треба. Приніс новий, поставив. Наступної ночі вона його зжерла. Але сказав, я йому винен. Я йому винен цуценя від цієї собаки. Але війна для нього вже закінчилась. Але в нього діти є і для них буде цуценя. У загиблого залишились дружина, троє дітей, брат та батьки. <му> Поховали Рашада Оруджева на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.